چولہ چینج کرے تو ہم سو جاتے ہیں اور یہ ہم ٹائم پہ سو جاتے حلیم بانٹنے والے دفعہ پر ہم ہم لوگ تو حلیم بانٹ کے سوتے ہیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے چھوٹا ہے اتنا پالا مننا ہے اتنا پالا منہ ہے تیار ہو گیا تیار ہونے والے ہری مرچی پوتی ادرک لہسن ادرک لہسن है को और कमेंट भी कर दी गा और नो होगा